Το καφέιον 1. Το κουλίκιον καφέδος 2. Ε καφεϊκέ χυδρία 3. Ο καφές 4. Το μικρόν χοχλιάριον Το χοχλιάριον τραγεμάτων Το χοχλιάριον καφέδος 5. Το περόνιον 6. Το γλύκουσμα, 7. Το παγωτών. Οκτώ. Το αφρόγαλα. Χε χιών γάλακτος. Εννέα. Το πέμμα. δέκα, ο εκπεπιεσμένος καφές. Έντεκα. Το λάγανον. Το αρτολάγανον. δώδεκα, Χε ταιαιοδόχε. Τριακάιδεκα. Το κουλίκιον τείου Τεσσερακάιδεκα. Το τέιον. Πεντεκάιδεκα. Ο καφές μόκας. Χεκάιδεκα. Το αρτίδιον. Επτακάιδεκα. Το μελίτωμα. Οκτοκάιδεκα. Χε μεχανέ παγωτού. Εννέακάιδεκα. Χε πόζης θεομπροώματος. Το κάκαον. Έκουζι toki traaton, ei kosi hen ho melinos kymos kylos, kylos.